Atenție, se închid ușile! Bine. Bine. stația Ion I.C. Brătianu cu peronul pe partea dreaptă Beep, Atenție, se închid ușile. Urmează stația Otopeni cu peronul pe partea dreaptă. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Paris cu peronul pe partea stângă. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Washington cu peronul pe partea stângă.